Zahodnim demonom pozabil na srečo, izdal si svoj čas. Prečrtal spomine in dobre vrline, obarval stari si jaz. V še se v sem se prazne besede, so polni. se v mislih vračaš nazaj. Kaj se sem praznem se prazne presede, so polni, upov in sami, ko ogen bekleński objame še tebe, se misli, vračaš nazad. Brez dna Kutici In rabel Srca Dobiš sem V mlini Čudnih Straslij Ki žene Njih